نبارك الاشياء ليت الجيش عمي مناسبة ليلة حناءه وزفافه راجينا الله ان يعطي الحياة سعيدة وذرية صالحة علما ان الدعوة قد كانت من الاخ صالح الجيش عمي واكو موقف ارتسول على صالح يوم من الايام عنده معاملة بالبلدية ضاعت المعاملة ادور عليها معودين الاملاك فلان علان اجانا واحد قال عمي بثلاث ملايين يلا تمشي معاملته اجيت الصالح والله ما اعرفه هو يعرفني قال ايش عندك تركض؟ قلت له عمير دون مني 3 ملايين يلا يطون المعامله. يركض وياي شهر كمل المعامله وانعم الله عليه وجزاه الله خير وان شاء الله اجازيك بالافراح. الدعوه من الحبيب صالح الجيش عمي وان شاء الله يا رب زواج سعيد الليل ولاخوته والعائلة كل شكر والتقدير كادر التصوير كادر الصوت ادارة القاعة سمعونا صفقة قوية لهذا النشمي. آه آه آه آه تعيرنا تعيرنا إن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل قليل وما ضرنا إن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل دليلي معكم من إن وانت وحنت وحنت يا إليك يا زغرفة تشفي وحنت أريد أنك أريد أنك لتصبيح وحنت إش وقت ما أنظنك تنزيل علي والصال والصال والصامال وحق فارض علي نصام الصام والصال الدهر قطعش بالترباع والصال عدد نكبات وقت ويا واي عدي نكبامات وكتو وصل واحد والصفاره لا الثرين ما غرن المديح بشفاف المحبين ولا ولا همنش ما تشماحك او عني يلتمن علي مشتتات البال البال وانفضه النفض وانهض ولا جني ويستاهل العريس هل هوله ويلا يا ربعة اليوم له هلا وين الصفقة شباب في الاخير هذا ألا راح نطلع عن الاتفاق نطلع أخويا نطلع سبع الغابه شو يقول لي وانا سبع الغابه وانا المفترس يلا ايدك لفوق صفقه صفقه لفوق هلا لا يوفي انزلي هنا هنا. انزل لي جوال نام نام انزل انزل انزل انزل وانا سبع الغابه وانا المفترس وانا سبع الغابه وانا المفترس وانا موش يوم جيتولا أمس وانا موش وانا موش وانا موش يوم جيتولا أولى أولى أمي أهو سبع الغابة وأنا المفدراس. وأنا سبع الغابة وأنا وأنا موش اليوم جيت ولا هلا هلا هلا هلا. هلا إيه ويا را ويا عدلها. يا راع الكلاب ويا معدلها يا راع الكلاب ويا معدلها عليت نود لك وانت نود لها يا راع الكلاب ويا صامح تنود لك وانت نود لها اي هنا Don't <laughs> do والله يا روح الصالح ورب من الصخرة أنا حبي يعذبني في القلب سارة والله والله والله والله والله والله والله لا روح البيت ورب من الصخرة أنا حبي يعذبني بيرقام الدجعني طلعنا زاره هلا طلع طهره مشكل من يدق مشكل جيش حمام متوجه ون وطلطاله طارت على الضاط الحك وتفسيرها وصار يا كبيرها صغيرها صار يا صغيرها صار يا النص والغزال يريد ياخذ عن نمر دلون الوفه وين الوفه <تصفيق> دلوني والحب اختفي دلوني وين الوفه دلوني والحب اختفي دلوني وين الوفه دلوني والحب اختفي دلوني ايه ولا تلومونا لا تلومونا القلب عاشق حبيبه الا حتلومونه ترا يسوي مصيبه لا تلومونا قلب عاشق حبيبه كنيسة ومصيبة مصيبة. حدوموني أحيب جلداني أخذ وسباني.